חיים דם צריך תמיד לרצות, תמיד צריך לחשוף לא משנה נכשלנו, לא משנה מש... שתיות אני אנסה עוד פעם אמרו איש מחירות טוב, זורקים אותו מהדלת ונכנס דרך החלול לא דרך הערובה, הוא אנסה תמיד לציע לך, להגיד לך זה נקרא בחרת בחיים לחייך, לסמוח, ליהנות מהקיים, לא מה שאין לי, לא מה שיהיה לי. מה יש לי עכשיו? לא מה שלקחו לי, מה יש לי עכשיו? זה נקרא לבחור בחיים, וזה החוכמה! וזה השכל הילוקי, זה מה שצריך לנהל בית יהודי! אני מצליח לנהל הילדים שלי, שאני מחנך אותם ומשקיע בהם! לא הצלחתי במבחן, אז אבא חכם? לא נורא, תעשה התחלה חדשה! אז מה אם לא הצלחת? בכלל, למה? מי אמר שלא הצלחת? אתה שלא הצלחת! כמה הוצאת? 80! 80% שידעת מה קרה לך, שאני לא את הראייה, אתה מציל אותו. אבא טיפש, ידעתי שאי אפשר לסמוך עליך, ידעתי שלא יצא ממך כלום, אני מאוחזם ממך, כל מה שאני משקיע בך לא טוב. לא נכון, בחרת בחיים, זה חוכמה. זה נקרא שכל, שכל דקדושה, לא שכל של הצד השני, צד הסתרחה. אדם אסור לא ליהת מחובר לשמה. כל מה שלא יעבור על אבך, אבך, אבך, כל מה שלא יעבור על בן אדם, מוחץ לראות אֶחָנִי אֵעָשִׂי אֹהֶלָּה, חושבים, מה יש ליתוב, מה אני אוכל אודות, מה אני אוכל לעשות התנארים מהפער קומי, וְבָאָה אִי מִמְמַשִּׁיח.